انك تكون كرياتيف الموضوع ده محتاج مذاكره كتير جدا وغير المذاكره محتاج يكون عندك الموهبه، طب المذاكره دي بتتم ازاي؟ لازم تتفرج على افلام كتير، تتفرج على مسلسلات، تتفرج على فيديو كليبات لاغاني، تتفرج على اعلانات من كل دول العالم عشان دماغك تتفتح على الثقافات المختلفه وتعرف تفكر بره الصندوق. الطبيعي في شغلانتنا ان انت بيجيلك البريف الاول وعلى اساسه بتعمل الشغلانه، بس في حالاتنا في مصر اللي بيحصل ان انت اللي بتعمل بريف لنفسك وانت اللي بتجيب الفكره وانت كمان اللي بتكتبها. الكرييتيف عباره عن كذا نوع. في نوع يحب الهدوء تماما وهو بيفكر. وفي نوع تاني يموت في الزيطه، يحب بقى الاغاني اللي فيها بيت وحركه وبتاع وهو شغال. على <تصفيق> وش الميه. دي فرحه في نوع تالت يحب ورقه وقلم ويقعد ويركز وقهوه ويصور سيلفي كده وبتاع وينزل الصور ويحب الجو ده خالص عشان يبتدي يفكر. بغض النظر انت مين فيهم من التلاته دول اهم حاجه انك تطلع فكره جديده مبتكره وتحقق فاعليه للكلاينت وحط مليون خط تحت كلمه يحقق فاعليه للكلاينت.